נניח שיש לכם שלושה תפוחים ואתן לכם שבעה תפוחים נוספים השאלה שלי אליכם והייתכן שהתשובה ברורה מאליה هي כמה תפוחים יש לכם עכשיו? אתן לכם שנייה לחשוב על זה טוב... זה די בסיסי יש שלושה תפוחים אליהם מתוספים עוד שבעה יש לכם עכשיו שלושה ועוד שבעה תפוחים נאמר שאני רוצה להפעיל חשיבה כזו, אבל אני מתעצל לכתוב תפוחים. ובמקום לכתוב תפוחים, אכתוב את האות A, שהיא האות הראשונה במילים של תפוחים. ונומר, בואו נראה, נומר שיש לנו מקרה, נתחיל עם 4 תפוחים. לזה אוסיף שני תפוחים. כמה תפוחים יש עכשיו? במקום לכתוב תפוחים, אכתוב רק A כאן. ובכן, כמה מאותם A יש לכם? ושוב, אתן לכם כמה שניות לחשוב על זה. טוב, גם פה צריך פשוט להפעיל את השכל הישר, אם יש לכם 4 כאלה, בלי כישר למה A מייצג. אם יש לכם 4 ולזה נוסיף עוד 2 מהם, יהיו לנו עכשיו 6 האלה. אך שוב, אנחנו ש-A מייצג תפוחים. אך הם יכולים לייצג כל דבר שהוא, אם יש 4 דברים כלשהו ש-A מייצג, ולהם מוסיפים 2 מהותה דברים ש-A מייצג, אפשר לראות זאת גם כך, יש לי 4a, ולזה אני מוסיף 2a, ויהיו לי 6a. אפשר פשוט לחשוב על כ-4a, כ-a ועוד a ועוד a ועוד a. ואם לזה אוסיף עוד 2a, ו... כלומר ועוד, -A ועוד -A, 2a שם. כמה a יש לי עכשיו? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a. על בסיס זה בואו נהיה יותר פשטניים. נניח שיש לי חמישה x, כש-x מייצג משהו כלשהו. אולי x הוא מספר, כלומר יש לי חמישה מהמספרים האלה, או אם מהם מכסיר שני מספרים כאלה, מה יתקבל? כמה x'ים כאלה יהיו לי? השאלה היא חמישה x פחות שני x, כמה x הם? ושוב, לכם זמן לחשוב. ובכן, אם יש לי חמישה ממשהו ואני מכסיר שניים של אותו המשהו, יקבל שלושה. כלומר, נקבל שלושה x. חמישה x פחות שני x, שובים שלושה x. ואם באמת חושבים על זה, חמישה x הם חמי x ועוד x ועוד x ועוד x ועוד x. וכשלוקחים שניים מהם, שני x, קח אחד, קח שני, תישאר